Жителька Миколаєва Галина Безфамільна щодня користується громадським транспортом, здебільшого маршрутним таксі. Жінка говорить, підвищення тарифу не відповідає якості перевезень. «Я думаю, якщо маршрутка підніметься на гривню на дві, значить пенсії повинні бути хоча б по три тисячі мінімальні. Піднімається ж не тільки транспорт, піднімається все. Ні трамваї не відповідають, ні маршрутки. Є, звісно, новенькі, але в основному у нас все воно таке. Поступово ми будемо покращувати на всіх маршрутах, на всіх транспортних засобах і якість перевезення, і комфорт, і поведінку водіїв, і їхнє спілкування з пасажирами. Тобто будемо над цим боротися і вимагати кращого. Разовий квиток на проїзд у тролейбусах та трамваях коштуватиме 6 гривень замість 5. Проїзд у автобусах комунального підприємства «Миколаївпастранс» варіюватиметься в залежності від кілометражу. Маршрути до 10 кілометрів – 5 гривень, понад 10 кілометрів – 6 гривень замість 5. «До 10 кілометрів – 6 гривень, 10 кілометрів – 7 гривень, більше 10 кілометрів. Це такі, як віддалені мікрорайони наші Матвіївка і Велика Кореніха, там буде, планується по 9 гривень, і найвіддаленіший район – це Мала Кореніха, там планується 10 гривень вартість проїзду. Тарифи на перевезення формуються відповідно до витрат та з огляду на ринок. Існуючі тарифи у Миколаєві не відповідають витратам, які несуть перевізники для забезпечення безпечного перевезення пасажирів, говорить голова громадської спілки «Інфраструктура Миколаївщини» Едуард Волошинович. «Для обслуговування перевізників не вистачає коштів, бракує коштів, щоб забезпечити безпечне і комфортне перевезення пасажирів». Цей тариф, який пропонується встановити, він також не відповідає собі вартості і розрахункам тим, які, надали, ну, які виконали перевізники відповідно до методики, затвердженої Міністерством інфраструктури. Тобто там ну, інші е, цифри. Це підвищення принаймні е, дасть змогу не погіршувати і е, не доводити до е, критичного стану е, перевезення в місті Миколаїві. Підвищення ціни на проїзд у електротранспорті допоможе підприємство, ...говорить директор комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» Володимир Євтушенко. Нам буде, ремонтувати... «Нам буде за що ремонтувати техніку, обслуговувати її, ремонтувати реї, переїзди. На це все ж витрачаються гроші, ми ж не можемо безкоштовно це робити. Ми виходимо з того, що є якась підвищена можливість отримати додаткову гривню, тож на неї можна вже розраховувати». Розглядатимуть питання підвищення тарифів на засіданні виконкому 26 травня. Валентина Гурова, Василь Філімон, Сергій Короббятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.